שלום לכם. עבדנו הרבה עם וקטורים, השתמשנו בבקטורים בבעיות שונות, בזריקות או בשאלות בהן היה מישור משופע. כשעסקנו בבקטורים, למשל, הייתי מצייר וקטור כזה, נכון? משהו כזה. נגיד שלגוף כלשהו הייתה מהירות של עשרה מטרים לשנייה, זאת זווית של שלושים מעלות, אז הייתי מפרק אותו לרכיבים X וY, ואם קראתי לבקטור הזה V, הייתי Vx, הווקטור הזה כאן, הווקטור Vx הוא זה שכאן למטה, הוא x של הווקטור, ואז Vy הוא y של הווקטור, והוא הווקטור הזה. נכון? אז Vx וזה Vy. Uh, חישוב הרכיבים האלו אולי כבר טבעי בשבילכם ולא מסובך, הרכיב Vx יהיה 10 כפול סינוס הזווית, 10 קוסינוס 30 מעלות, שהוא השורש הריבועי של 3 חלקי 2, uh, אבל אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, והרכיב Vy יהיה 10 כפול סינוס הזווית. אז זה אולי כבר טבעי אצלכם, ואפשר לזכור גם שסינוס של 30 מעלות זה ניצב ממול חלקי היתר, זה סינוס, ואז אנחנו חוזרים חזרה לזה. Uh, אנחנו כבר עברנו על כל זה, וכדאי לכם לעבור על הסרטונים הראשונים על וקטורים, אם אתם לא זוכרים. Uh, התיאור הזה הוא טוב כשעוסקים בשאלות פשוטות של תנועה בליסטית, אבל שמתחילים לעסוק בשאלות uh, יותר קשות עם וקטורים, שאלות uh, תלת-מימדיות, רב-מימדיות, או אם באלגברה uh, ליניארית במרחב ה N מימדי אנחנו צריכים צורה יותר עקבית, צורה אנליטית, במקום לצייר כל פעם את החיצים את הווקטורים. במקרים כאלו אנחנו משתמשים בשפה של וקטורי יחידה. מה פירוש הדבר? עלינו להגדיר את וקטורי יחידה. אז בואו נצייר את הצירים. כדאי לשים לב שגם אם זה יראה בהתחלה קצת מבלבל, זה לא משהו שונה ממה שעשינו עד עכשיו בפתרון של בעיות בפיזיקה. רק דרך אחרת לסמן את זה. אני צייר כאן את הצירים. בואו נגיד שזה אחת. זה 0, זה 2, 0, 1, הופה, הפוך, כן, 0, 1, 2, כנראה שכתבתי בעברית או ערבית או משהו כזה, כי הלכתי מימין לשמאל, 0, 1, 2, זה לא 20, בואו נגיד שזה כאן 1, 2, בכיוון y, אני אגדיר את וקטורי היחידה בשני מימדים. קודם נגדיר את, את הוקטור, ואני אקרא לו i, okay? אז זה הווקטור שלנו, הוא כולו בכיוון ציר ה-X, אין לו רכיב Y, וערכו אחת. בסדר? וזה אנחנו קוראים לו I. אנחנו מסתינים אותו כווקטור יחידה, עם הקובע הזה מעליו, הצ'ופצ'יקון למעלה. יש סימונים שונים, לפעמים תראו את ורק בכתב מודגש, ישנם כל מיני סימונים. לא כמספר מדומה, אז עליכם להבין שזהו וקטור היחידה. ערכו אחת, והוא כולו לאורך ציר ה-X. עכשיו אני אגדיר וקטור נוסף, ונקרא לו J. זה אותו הדבר, אבל בכיוון ציר ה-Y. אז זה ה-Vector J. גם נצייר כזה כובה קטן מעליו. למה עשיתי את כל זה? אם אני עוסק בשני מימדים, ומאוחר יותר נראה את זה גם בשלושה מימדים, ואז נגדיר עוד וקטור יחידה ונקרא לו K, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. כשאנחנו עוסקים בשני ממיבדים, אפשר להדיר כל וקטור כסכום כלשהו של שני וקטורי היחידה. איך זה עובד? נקרא לווקטור הזה, לדוגמה, V. הוקטור הזה, V, הוא הסכום של רכיב x ועוד רכיב ה-Y. כשמחברים וקטורים, אפשר לשים אותם זנב לראש בצורה הזאת, וזה הסכום. מהידע שיש לנו עד הטע אנחנו יודעים שווקטור V שווה לרכיב ה-X שלו ועוד y שלו. כשמחברים וקטורים שמים אותם בעצם זנב לראש ואז הסכום איפה שזה מסתיים. אם נחבר את הווקטור הזה ואז נשים אותו זנב לראש, נסיים כאן, נכון? אז מסיימים כאן וזה הווקטור. האם אנחנו יכולים להגדיר את רכיב ה-X של V כאיזו כפולה של I? בוודאי. הרכיב VX הוא כולו בכיוון ציר X, אך ערכו אינו אחת. ערכו 10, קוסינוס 30 מעלות. אז ערכו הוא 10, תרוכשו לצייר את וקטור היחידה. הנה, I, וקטור היחידה. הוא נראה משהו כזה. אז v x בדיוק באותו כיוון, והוא גרסה מוגדלת של וקטור היחידה. איזה כפולה של וקטור היחידה הוא יהיה? ריקו של וקטור היחידה הוא 1. ריקו של הרכיב הוא 10 קוסינוס 30 מעלות. אני חושב שזה 5 כפול השורש הריבועי של 3. ניתן לכתוב שvx, אני אחליף צבעים פעם נוספת, אממ... או, ניתן לכתוב שvx שווה ל-10 קוסינוס 30 מעלות, כפול, זה פה מעלות, כן, כפול i, וקטור היחידה. נכתוב את זה בצבע ירוק כדי שלא תתבלבלו, כפול i, שזה וקטור היחידה. האם זה הגיוני? וקטור היחידה הולך בדיוק באותו כיוון, ורחיב x של הווקטור הזה הוא יותר, הוא פי 10 קוסינוס 30 מעלות ארוך יותר, וזה שווה, קוסינוס 30 מעלות שווה לשורש הריבועי של 3 חלקי 2, כלומר זה 5 כפול השורש הריבועי של 3 כפול i. בצורה דומה אפשר לכתוב את רחיב ה-y של הווקטור, בתור איזושהי כפולה, איזושהי כפולה של רכיב ה... של J, של וקטור היחידה J. נכתוב את VY, רכיב y מהו הסינוס של 30 מעלות? הסינוס של 30 מעלות זה חצי. חצי כפול 10, אז קיבלנו 5. רכיב ה-Y הולך כולו בכיוון Y, ועל הוא יהיה כפולה של J, של וקטור היחידה J. איזה כפולה 5... והערך של וקטור היחידה הוא אחת. לכן זה חמש פעמים j. חמש פעמים וקטור היחידה. אם כך, איך ניתן לכתוב את הוקטור v? אנחנו יודעים שהוקטור v הוא הסכום של רכיב ה-x שלו והרכיב ה-y שלו. זהו הוקטור v. של וקטור היחידה 5 3 רכיב ה-Y, מה הוא רכיב ה-Y? רכיב ה-Y הוא כפולה של וקטור היחידה בכיוון Y, שסימנו אותו בתור J, נכון? כובע כזה מעליו. הנה, שישמשים ב Vectורה יחידה בשני מימדים. אפשר לעשות את זה גם ב מימדים מרובים. ניתן לברות כל וקטור ב צורה אנליטית, במקום לצייר אותו כל פעם, כפי שעשינו קודם, וنلצות גם להפריק אותו לרכיבים, כדי לראות את זה. אפשר לסטפק ביצוע אנליטי, מבלי ליזדקק ליצוע גרפי. מה ש Moyיל לנו ביצוע אנליטי, ושאני יכול לכתוב את ה וקטורי ב צורה הזאת, ואני יכול לחבר ולחסר אותם בלי צורך להשתמש ב אמצעים למה אני מתכוון? בואו נניח שיש לי וקטור A. ננקט הלוח. בסדר, יש לי וקטור A שהוא לשני i ועוד 3j. עכשיו יש לי וקטור נוסף, b. החץ הקטן הזה מסמן שזה וקטור. לפעמים תראו זה בתור חץ שלם. והוא שווה ל-10i ועוד 2j. מהו הסכום של שני הווקטורים האלה? כמה זה a ועוד b? לפני שהכרנו את הייצוג האנליטי, היינו לצייר אותם ולהציב אותם, זנב על ראש. היינו צריכים לעשות את זה גרפית עם איפרון ונייר או בתוכנה, וזה הולקח לנו הרבה זמן. אבל עכשיו, לאחר שפרקנו את זה לרכיבים של ה-x וה-y, ניתן לחבר את הרכיבים x ו y בנפרד. לכן, וקטור a ועוד וקטור b שווה ל-2, 2 ועוד 10 כפול i, ועוד 3 ועוד 2 כפול j. כל זה שווה ל-12i ועוד 5j. אולי תרצו לצייר את שני הווקטורים האלה ולחבר אותם גרפית, ואולי נעשה את זה בסרטון הבא כדי לראות את זה חזותית, ואתם תראו שתקבלו בדיוק את אותה תשובה. כשנמשיך ונתקדם בסרטונים הבאים תראו שזה מועיל מאוד, בעיקר כשנפתור בעיות יותר קשות בפיזיקה או כשנתחיל לעסוק בחשבון דיפרנציאלי. בכל מקרה, הזמן הולך ועוזל, אז בסרטון הבא.